他会 Olisiko muutama kaksi pisteet enemmän? enemmän. No. Ai ai ai Teki me en Joo Suis makos Hyvä henkka! hyvän liikkeen ja sain mennä opperissa hämmilleen Joo Tieto, on, on en, en, en, en, en hetki tarkentaa tonne! Hyvin pelattu. Hyvin pelattu. Pitää vetää. Jälki! Hyvä oli Eetu. Janna pomppu. Ai mikä hieno peli. Hyvä. Kova tulee. Hyvä, hyvä duuni Henkali. Ei! Mistä on hyviä Lähdet tämän tärkeitä työtä. On varsinkin Topparina, eikä se olis menettänyt tuo. Eikä menettänytkään. Kyllä, joku paikka. on. Ei, taas Mä... no. Kyllä se toimii hyvin. mistä vaihtoehto. Tulempa nyt päätä, ei Vähän myös kova paine, mikä on hyvä. Oi, oi, oi! Silleen että ne yhdistää vanhan nappulaliigatemppuun. Mikä se on? Ui kauheakin. Ei toi nyt ole hyvä. Mikä on nappulaliigatemppu? Semmonen, tota no, niin, et, tiiäks, yksi laittaa pallo vierittää sitä pikkusen liikenteeseen. Jaa. Sitten pallo on pelissä, mutta niinku mukaan että se ei ole pelissä. Sitten toinen tulee sieltä ja laittaa kuljettaen sitä palloa. Jaa, jaa. Plus, että siinä tulee joku kova että sä yhtäkkiä se kulmamies lähteekin mitä helvettiin. Näke hän näke, näkee Se menee harvoin läpi vaan. Joo, joo. maali ei Ei missään nimessä Ei! viimeksi. Hyvää torstia! Hyvä puhe! Joo. Ja pelianssi. Oi oi. Hyvä, hyvä blokki! Se oli tärkeä No. No. Meidän No. pitäisi No. niin kuin No. No. No. No. No. Mutta alkaa vähän trekkimään meina. Tässä ylös. Huh, Kiitos. Hienoa! Hieno näköistä. Ai ai ai. Ai, ai. Hyvä mika. on hyvä vääntö. Me voitetaan aika paljon nää kaksen taistelua. kaikki kaksen taistelua. Just näin. Jeno! Oi oi. Pienellä itseluottamuksella siellä. Kyllä. Onko tää nystä peli-iloa On varmasti. Taitaa olla. Siihen aika paljon sekin kuin peli kulkee? Joo. Mikä on syy ja mikä on seuraus? Just näin. Selkä! Ei, yes, nyt. Mikä ei, ei, ei, Anta kaikkea. <totipäät> Jumme, hyvä. hyvä idea oli hyvä juoksu Henka. Just noit ristipallois onkin nii Laita pakeas, söin näitä muistaakseni ainakin Kulha Ai ai ai ai Ai ai ai Voi Meikä jäi. Katto peli. Joo, niin tapahtuu yleensä sit toiseen puoleen. Yleensä on yhden matsin puoleen. Niin nee, niin. aina käy niin. Hyvä etu! et oo. Bartti meni kyllä Veikka yleensä aina alakantti. Eli 20. Niin Toistavaa! Hei! Oh, Sitä on pakko antaa, jos ei jättä millään. En mä tiedä, miten tuo pitäisi puhaltaa. Täällä on liikettä! Ja no. no ei vitsi! Joku fiksu liike Miika? Hyvä! Ai oh, jättä ku oli hyvä! Ei! Tyy. Yes. Jes! Ihan kuin Paljon ei sit kun... on pari kulmaa, mitä Forsman no. no, mulle... mulle... Mitä sä vihelsit? Mä mä vihels, vihels. No anta se punaisenkin varsin, jos täällä Käy nyt kaveriin, herra Estas. Mä voin voi kaiken Nice to meet you. Oy! Nice to meet you. Nice to juoksu. Pidä, pidä pidä, pidä pidä Jammer. Ei duena. Mikä juoksut sitten? Mika Juhani, Henkka, katto juoksui! Kyllä niillä on merkkauskunnus näyttää siltä. Hei, oh, Sitä ei voi liikaa terotta. Ei, kyllä se, ne se alkoi selkeästi sopimaan kun sä puhuit. Tässäkin on mahdollisuus se nyt tehdä sellainen, sellainen kuin Tepsi eilen kun ottan kaksitosapallot. Mm, Juuri kinnunen. Joo. Eka. Ei se ylillä